zaintzialdizkaria da munduan prestigio handienetakoa daukana neitsurekin batera ba zientzia aldiskari guztien artean eta krisi hau hasitzenetik ba, nabarmena da zientzia aldiskariak eta komunitate zientifikoa egiten ari den ahalegina politiketan eragiteko eta beintzat ba, ikusten dituzten emaitzak eta ondorioak ba iritsi daitezen eragiletarara eta erabakiguneetarara Alderdi horretatik adibidez aipatzekoa da zaenaldizkariak bere editorialean Donald Trumpi zuzendutako hitzak. E, Haiin zuzen ere Donald Trumpek orain arte ez bezala erabaki du zientzean inbertitzea baina azkar behar ditu emaitzakk. Eskatzen du txertoa garatzea ja lehenbaen eta zainzek e, enanttzun egin dio. ta esan dio zientziak ez duela horrela funtzionatzen. Enbaitzak ezin direla bere ala eskatu, bere prozesua behar dula, eta gainera urteetan eta mendeetan egindako lanean oinarritzen dela. Berazgarbi esan diote, ez eskatu zientziarin mesede, inbertitu, ba alde zaurretik ere, zineztu zientzian beste gaietan ere, klima aldaketan adibidez eta gero baitorriko dira enbaitzak. Lenbaiten izan daitezela hori bai.